הסרטון האחרון ידarnו את האנרגיה הפנית. כל האנרגיה המוחלת במערך. toute la grise a collé cette réalité. toute la magie de chez eux, c'est ça qui est sûr que ça marche. et il y a aussi beaucoup de claquements. ça change toute l'énergie que les claquements créent. il y a aussi l'énergie potentielle, c'est aussi une énergie qui est conservée. il y a aussi בסרטון הקודם אמרתי לכם שהסימון שלי יהיו עבור אנרגיה פנימית אינו אינטיוטיבי אולי הוא כן, יהיו מכיר את כל היקום יוניברס, האנרגיות, זה עוזר לי לזכור עד איתם מה שאמרתי על זה האנרגיה הפנימית אם תראו לי מערכת מסוינת, האנרגיה הפנימית שלה היא פונקציה של מצבה לא משנה איך היא הגיעה אם לי מסוים בלחץ מסוים, או עם נפח מסוים, או בטמפרטורה מסוימת אמנם, מספיק שתגידו מה הלחץ או מה הנפח אגיד לכם מה האנרגיה הפנימית שלה במיוחד אם תגידו לי מהו סוג המולקולה לדברים כאלה בסרטון הקודם אמרנו גם שאנרגיה הפנימית של מערכת לא נוצרת ולא נעלמת היא רק מומרת בסוג אחד בסוג אחר על אם יש שינוי באנרגיה הפנימית זה, ל... זה יכול להיות הודות ליותר דברים ממה שאני מתאר כאן, בעולם הפשוט שלנו, שבו אנרגית שמערכת, מנוסקים בגזים, כי זה מה שבדרך כלל עמדים לקורסכים מהשנה הראשונה, יכולה להשתנות על ידי הוספת חום למערכת, ועוד על ידי העבודה הנעשית על המערכת. לפי שאמרתי בסרטון הקודם, לפעמים כותבים פחות העבודה שמרצת עושה, במקום ועוד העבודה שנעשית כך או כך אני רוצה להסביר למה החלטתי לכתוב זה בלי הדלטות. הסיבה שעשיתי ככה, שכתבתי ככה את המשוואה, אותה תראו בספרי לימוד, ומורים משתמשים בה זה לא פשע, אך אני כתבתי ככה כי זה מבהיר לי מהם חום ועבודה ביחס לאנרגיה הפנימית. אם הייתי כותב, u שווה ל q ועוד Delta W זאת אומרת שבנקודה מסוימת הייתה לי כמות מסוימת של חום במערכת ואחר כך הייתה לי כמות שונה של חום במערכת תשבתי את היפרש ביניהם וטיבלתי שינוי בחום זה רומז על כך שבאיזושהי צורה חום הוא המערכת, וזה לא כך אני יכול להגיד מה היה האנרגיה הפנימית של המערכת, אני יכול להגיד מהו הלחץ, אני יכול להגיד מהו הנפח, אני יכול להגיד מהיה הטמפרטורה. כל אלה מצבי מקרו של המערכת. אני יודע איך היא הגיעה למצב הזה, אך אני יכול להגדיר אותם. אני לא יכול להגיד לכם מהו החום של המערכת. אולי לא ישמע, אה, לא, זה נשמע לא אינטיוטילי, אבל אם ישאלμε מהו החום, של ספרקפלס שלכם אתם מלולים להגיד מה הטמפרטורה שלו. שפה יומיומית, אנחנו מבלבלים בין המושגים חום לטמפרטורה. לטרמודינמיקה, חום הוא מעבר של אנרגיה. מערוך אנלוגיה בין אנרגיה פנימית לבין חשבון הבנק. אפשר לדבר על שינוי בחשבון הבנק. זה באמת כמו בחשבון הבנק האנרגטי של המערכת. אם יש שינוי בחשבון הבנק, זה יקב. הפקדות ומשיכות. חום ועבודה הם כמו אפקדות ומשיכות. בחשבון הבנק האנרגטי. חום זה סוג אחד, חום זה כמו העברה האלקטרונית של כסף, והעברה האלקטרונית לחשבון שלכם. העברות לחשבון פלוס אפקדות. אפשר לשאול... מהו هو הערך של كشفبونه بنك שלי? או מה של בחשבון הבנק שלי? פותקים את חשבון הבנק. בשני זמנים שונים, אני יכול להגיד שאברתי אלקטרונית 10 דולר, בסדר? איתו <עוד> <עוד> זה זיהי 10 דולר. אני יכול להגיד שלשמתי 120 דולר. חוץ 30 דולר, במקרה זה, תשינוי בחשבון הבנק שלי היא מינוס 10 דולר. אין זהי אהגיוני להגיד שינוי שמעברה האלקטרונית זה עובד LOU było כך OB שלי היו 100 דולר עכשיו יש בו 90 דולר אין כשבחשבון הבנק שלי היו 100 דולר היה לי איזשהו סכום של העברה האלקטרונית לא העברה האלקטרונית היא כמה כסף הופקה לא נמשך מהחשבון שלי בצורה דומאלM לא אין לי סכום של הפקדת המחאה זה דבר מובזר להגיד שהשינוי בעברה האלקטרונית הוא עשרת דולר או בהפקדה האלקטרונטית anyways לאפקר המחוות அத הוא עשרים דולרו מינוס עשרים דולר אפשר להגיד שעשיתי עבירה של עשרה דולר lovely 20 דולר בהמחה, זה מוביל לשינוי של עשרה דולר בחשבון הב�睒ק שלי באותה אני אומר כמה העבודה נעשיתה עליי ואני עשיתי זאת הפקדה של אנרגיה אני יכול להגיד כמה חום מעבר אלי או כמה חום העברתי זו דרך נוספת להפקיד לי או למשוך אנרגיה מחשבון הבנק שלי ואני מדרחק מזה. ופי שכבר אמרתי, לא ניתן להגיד כמה חום יש במערכת. מישהו יכול לשאול כמה חום יש בזה? שאלה הלגיטימית, אין משתנה מצב של חום עבור המערכת. יש אנרגיה פנימית. הדבר הקרוב יותר לחום הוא אנתלפיה. נדבר על זה בסרטון בהמשך. אנתלפיה היא, היא דרך למדוד כמה חום יש במערכת. אך לא נדבר על זה על יש המערכת, המערכת יכולה לעשות עבודה או שיעשו עבודה עליה אך אין כמות מסוימת של עבודה במערכת ניתן להשתמש באנרגיה של המערכת לצורך עבודה או לצורך העברת חום לא ניתן להגיד דברים כאלה זאת הסיבה שמי אוהב לטפל בהם כמו משתני מצב או פונקציות מצב זאת ההגדרה שלנו נפתור מספר שאלות פשיטות כדי לחזק את ההבנה נפתור שתרגישו בנוח המטרה שלי שתרגישו בנוח ושתדעו מתי משתמשים בפלוס ומתי במינוס והעבודה. הכי טוב לחשוב על מה שקרה, ולא רק לזכור את הנוסחה. נגיד שיש לנו כאן מערכת, נגיד שזה בלון, נגיד שאין שינוי באנרגיה פנימית. השינוי באנרגיה פנימית שווה לאפס. למטרות שלנו ניתן להגיד שהאנרגיה הכנצית של החלטיקים לא השתנתה. נגיד שהבלון שלנו קצת מתרוחר, הוא נושא עבודה מסוימת. נעשה את זה ביתר פירוט בסרטון הבא. המערכת עושה עבודה בסך עשרה ג'אר. השאלה כמה חום נוסף או הוצאה מהמערכת? נחשוב <חשוב> זה ניתן להגיד שסך הכל האנרגיה הפנימית של המערכת לא השתנתה, המערכת עשתה עבודה של אסרדל. זאת האנרגיה היוצאת מהמערכת, היא עשתה אסרדל. אסרדל יצאו מהמערכת בצורת עבודה. אם האנרגיה הפנימית לא השתנתה, כנראה שעשרדל של אנרגיה נוספו למערכת. עשרדל של אנרגיה נכנסו למערכת. אם לא, האנרגיה הפנימית הייתה יורדת בסך העבודה שהיא אם זה סך הכל לעבודה, בדרך היחידה שבה ניתן להוסיף אנרגיה, חוץ מעבודה היא בעברת חום. נוספו עשרת ג'או של חום למערכת. אפשר לכתוב שעשרת ג'או של חום נוספו למערכת. עכשיו, בואו נסתכל על הנוסחה. דלתא יו שווה לחום שנוסף, ועוד העבודה. שנעשתה במערכת, זה היה 0 זה שווה לחום שנוסף למערכת זכרו, ככה אנחנו אומרים שזה חום שנוסף או העבודה שנוספה למערכת העבודה W היא העבודה שנעשתה למערכת אבל המערכת שלנו עשתה עבודה על מערכת אחרת לא נעשת עבודה עליה אם זאת העבודה שנעשתה למערכת והיא עשתה עבודה, זה מינוס מינוס עשרה תשאר. עכשיו פותרים. מוסיפים עשר לשני אגפים ומקבלים ש-Q שווה לעשר. זה אותו דבר כמו מה שגיבלנו כאן למעלה. לפעמים זה יכול לגרום לבלבול. האם זה חום שהמערכת העבירה? האם זה חום שנוסף נלקח ממנה? לפי המוסכמה שלנו זה חום שנוסף למערכת. לפעמים זה מבלבל. האם זאת עבודה שנעשתה על עבודה שהיא עשתה? תעשי מה שאני מעדיף את הזאת. אם המערכת עושה עבודה היא מעבדת אנרגיה. אם עבודה על המערכת היא מרוויחה אנרגיה. נפתור שאלה נוספת. האם יכולתי לעשות את אותו דבר על בנוסחה האחרת? תלת u שווה לקיו פחות העבודה שהמערכת... סליחה, העבודה שהמערכת עשתה, עבודה הנעשית על ידי גם במקרה זה, השינוי באנרגיה הפנימית שווה ל-0, זה שווה לחום שנוסף למערכת. פחות, העבודה שהיא עשתה, זה מינוס. אמרתי לכם קודם, שהמערכת עשתה עבודה של 10 ג'ארל, אז מינוס העבודה שהיא עשתה, מינוס 10 ג'ארל, מקבלים את אותו הדבר. שתי עצורות מקבלים ש שווה 10 כך או כך החום שנוסף במערכת הוא עשרת ג'אול. נעשה עוד אחת. נגיד שהוא תשום המערכת חמישה של חום. נגיד שנעשתה עבודה של אחד על המערכת. אולי אנו מדוכסים מהו השינוי באנרגיה הפנימית? בואו נחשב השינוי. אם הוצאו חמישה ג'ל של חום מהמערכת, זה יפחית את האנרגיה הפנימית שלה במינוס חמש. אם עושים עבודה של אחד ג'ל למערכת, אנחנו מוספים לאנרגיה, זה יהיה פלוס אחד. מינוס חמש פלוס אחד, התוצאה היא ארבע. השינוי באנרגיה הפנימית של המערכת הוא מינוס 4Down. אפשר לצות את זה בצורה יותר פורמלית עם הנוסחה. השינוי באנרגיה הפנימית שווה לחום שנוספת המערכת ועוד העבודה שנעשתה על זה שווה לחום שנוסף למערכת, שינו חמישה ג'אר של ת זה מינוס חמש. עוד העבודה שנעשתה על יש לנו עבודה של אחת ג'אול שנעשתה על המערכת ומקבלים שוב מינוס ארבע יכולתי לכתוב את הנוסחה בצורה השנייה יכולתי להגיד שהשינוי והאנרגיה הפנימית שווה לחום שנוסף למערכת, פחות העבודה שהמערכת עושה אני עושה את זה בשתי הצורות כי אני רוצה שצטפלת ולוי יכולת שתראו אותן בשאלות שפתאו מבית ספר או בשיעור אחד שנשתמשים לאחת משתי מהו חום שנוסף למערכת? הוצאנו חום למערכת, אז מינוס 5. פה את העבודה שמערכת עושה, וכמה עבודה עשתה המערכת? עשתה עבודה של 1 ג'הול על המערכת, מערכת עשתה עבודה של מינוס 1 ג'הול, ומינוס, מינוס 1, שברור שאני משתמש בנוסחה הזאת, עבודה זאת עבודה שנעשתה על המערכת, המערכת נעשתה עבודה, אז המערכת עשתה עבודה של מינוס 1 ג' והוא הופך לפלוס, נקבלים שוב מינוס 4. עשו מה שנראה לכם יותר אינטיוטיבי, עבורי הכי אינטיוטיבי שלא משתפשים כלל בנוסחה, רק חושבים, מושים עבודה, מרבדים אנרגיה, ואני נעשית עליי עבודה, מרוויחים אנרגיה. אם חום רוצה ממני, אני מוסר אנרגיה, מחום, אני מקבל i בסרטון na